Бажаритися допомогу отримала Світлана. Жінка-пенсіонерка говорить, продукти, які привозять волонтери, допомагають заощадити гроші, які зараз дуже потрібні для відновлення пошкодженого обстрілами будинка. З продуктами це продукти я не буду гнівити Бога, завдяки тому, що у нас є, не можна сказати, що ми геть зовсім голодаємо. А от так як зруйнований будинок, то у нас було 4 квітня в прошлому році зруйнований будинок, от, то завдяки Ну, напевно, кредитам, кредитним картам відбудовуємо, бо то в нас є єдине мешкання, яке у нас є. Підготували та доставили допомогу три волонтерські організації у співпраці – Let's Do It Ukraine SOS, волонтери ЮА та Коридор ЮА, говорить волонтерка Міла Юрченко. Отут люди живуть на дачах, і вони проживають тут постійно. Сюди ну мало хто возить допомоги. Вони потребують звернутися до нас з таким проханням, Ми вирішили дати в пакеті продуктові небіри, тобто там все необхідне групи, консерва. Печонка, печиво, тобто все на які супи, коробка, це засоби гігієни, це сімейний набір, він розрахований на 3-4 людини. Чех Ян – волонтер організації коридор ЮА, яка допомагає цивільному населенню України. Я би хотів. Наразі хочемо налагодити співпрацю з місцевими волонтерами. Будемо намагатись допомогти віддаленим селам, адже найчастіше допомога доходить до населених пунктів вздовж трас. Якщо вдасться це систематизувати на Миколаївщині, то далі просуватимемось на Херсон та Херсонщину. Перший – це не привезли воду, так як з транспортом були проблеми, мій транспорт поламався, то ребята просто безплатно привезли, оставили часу бус, і з того часу почалося наше співпрацювання, що можуть їм допомагати, а ось дуже багато хороших речей для України, для Ніколаєва, для Херсона. За кілька годин під запис із документами волонтери роздали 120 наборів гуманітарної допомоги. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.